Οι εκλογέ αυτέ με αφορούν. Οι γυναίκε ψηφίζουν. Οι γυναίκε εκλέγονται. Οι γυναίκε δεν είναι τα εξώφυλλα των περιοδικών. Για να μην μένει ατιμόρυτη η βία εναντίον Να μην μένουν χωρί φροντίδα τα θηματά τη. Δεν θέλω να φοβάμαι μη χάσω τη δουλειά μου αν μείνω έγκυρα. Οι προαγωγέ δεν είναι προνόμιο κανενό. Θέλω να αμείβομαι ισότιμη. Για να μπορούν να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στου παιδικού σταθμού. Στι 25 Γενάρη ψηφίζω για την ισότητα και τη δημοκρατία. Στι 25 Γενάρη ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Y el Pita Érgito.